Пане Володимире, я, е, от, чесно кажучи, неймовірно вражений цими словами, які я зараз, власне, озвучив, цими цифрами, що е, за оцінкою американської розвідки за 5 місяців втрати загалом росіян в конкретній точці, саме на цій ділянці фронту, понад 100 тисяч, але це і поранені, і близько 20 тисяч убитих, я, ну, це описує неймовірну м'ясорубку яка відбувається уже протягом п'яти місяців і я розумію що а, її от цей маховик він не не зупиняється що фактично теж саме відбувається і зараз як ви можете схарактеризувати нинішню поточну ситуацію на цій ділянці фронту що відомо вам що відомо вашим побратимам Ну те що мені відомо Ну по-перше хотів би зосередити вашу увагу на озвучені цифри ем, я вважаю що Ну, за моїми оцінками там, персональними, uh -huh. суб'єктивними, втрати ворога набагато більші, але, uh -huh. е, саме загиблих у бою, але тут ключова деталь, що це за 5 місяців. Тобто зараз уже травень місяць, можливо це з 1 січня, там, uh -huh. в такі втрати. Це можливо. Але загалом треба розуміти, що е, фактичний бій за Бахмут почався в серпні, в вересні, коли ворог оголосив там публічно для себе, взяв там певне ще більше для них Бахмут, там ще казали Слов'янськ, потім через е, поразку під Харковом під Ізюмом під Куп'янськом тощо тощо вони зрозуміли що там і після поразки під Лиманом під Креміною в тому числі вони зрозуміли що Слов'янськ це взагалі треба якось тактовно забути щоб їхня ганьба не сплила хоча їхня ганьба в принципі впливає постійно і тоді вони зосередили свою увагу виключно на Бахмуті тому якщо говорити про загальні втрати боїв під Бахмутом я думаю що це більше ніж населення Бахмуту до 24 лютого до початку широкомасштабної війни угу. тобто... Я хотів би зараз іще до такої оцінки інституту дослідження війни звернутися я знаю що військових висновки цього інституту іноді викликають ну не Повне прийняття, так би мовити, але все одно це аналітична інформація з відкритих джерел, якою журналісти теж користуються. Отже, 8 квітня ще, тобто фактично майже місяць тому, було повідомлення, що за їхніми оцінками Наступ Російської Федерації здовж усієї лінії фронту згасає, що вже захлинулися спроби взяти Мар'їнку і Авдіївку, також темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, на інших зовсім зупинилися. Але це інформація майже місячної давності, тобто публікація. Скажіть, будь ласка, от цей тренд, ви його бачите? Ви можете погодитися із цим висновком і Темпи, так би мовити, цього згасання просто дуже розтягнуті. Чи насправді от зараз уже е, кілька тижнів пройшло і ви констатуєте, що ситуація інакша і висновок Інституту дослідження війни не виправдався? Ну, те, що мені розказують побратими, які зараз там виконують задачі, я сам знаходжусь на ротації після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом. Угу. То ситуація залишається надзвичайно напруженою, надзвичайно динамічною, і насправді бої жахливі бої тривають, і там якусь зміну порівнювати в порівнянні з тим, що було в грудні, з тим, що в січні-лютому, а і з тим, що, що зараз, ну єдине, що можна порівнювати з тим, що погода стає набагато край що. Але oh, Загалом Ворог продовжує застосовувати все, що у нього наявне, і так само я пам'ятаю, колись у грудні Ворог міг собі дозволяти одночасний штурм на ділянці фронту в 10-15-20 кілометрів то зараз, звичайно, він зосередився на самому а, Бахмуті на західній частині Бахмута. Тобто Там... звузив ділянку атаки, так? Так, так, да. І це зараз, ну, останні кілька тижнів Ворог продовжує спроби просуватися в напрямку оточення, в напрямку дороги часів Арбахмути Хромове те що вони хочуть взяти під контроль певні висоти ну те що там зараз от не більш критично угу. тому ворог продовжує і гатити і ну, ситуація мало змінюється. це вже там котрий котрий місяць там уже ну, насправді більше майже рік тому що угу. вже скоро можна буде рахувати що рік триває оборона Бахмута і повторюсь по оцінкам то ворог втратив тільки вбитими там, як половину населення Бахмуту до війни. Тому ну, я вважаю, що це а, просто в котрий-котрий раз показує ганьбу ворога на весь світ. Uh -huh. Треба прекрасно розуміти, що вони показали нездатність не тільки там, про якийсь повторний широкомасштабний наступ на Київ, на, там, uh -huh. на Донбасі і все інше. Вони показують просто неспроможність твоєї військової машини, Mm -hmm. робити щось таке велике-велике. Але цю от неспроможність щодня доказують доводять звичайні хлопці, звичайні mm -hmm. герої збройних сил наші побратими з національної гвардії, які щогодини творяться диво, відбуваються ці просто конверні, тобто не можна сказати на mm -hmm. не тільки місні, а конверні штурми, тому що mm -hmm. група штурмова група загинула, за неї йде наступна, наступне і наступна. Вражаючи речі, просто брак на емоцій слів, якось це описувати е, неймовірна шана українським військовим, які здатні творити цей подвиг весь час і протистояти цим конвеєрним атакам. Пане Володимире, але... От можна попросити вас трішечки дати нам розуміння нюансів людям, які менше, можливо, знають про те, як влаштована військова машина і, відповідно, не можуть оцінити от, ресурси, запас ресурсів. Ви пам'ятаєте, думаю, які всі ці прислів'я українські, що поки а, товстий схудне, то худий може і померти від голоду вже. А, і Росія, безперечно, велика за територією, велика за ресурсами, велика за кількістю людей країна і Великим запасом до старту війни, але до повномасштабного вторгнення. Але ми розуміємо, що вже більше року триває ось ця м'ясорубка, зокрема і в Бахмуті. І от якщо Інститут дослідження війни говорить про певне виснаження, то це виснаження... Воно ж, мабуть, не означає, що завтра все розвалиться. Але які можливості ще залишаються у Росії? Це виснаження свідчить, що фронт може бути активний там не в 100 кілометрів, а в 5 кілометрів? Чи що у Росії а, там їм треба довший час на ротацію? Чи а, ну, в чому тоді полягає ось це виснаження, якщо загалом тренд для всього фронту можна визначити такий? Um... По виснаженню все ж таки я не зовсім компетентний чітко давати визнання, чітко коментувати, чітко казати, адже це все ж таки прерігатива спеціальних служб, розвідки, агентури, uh -huh. тощо, які uh -huh. знають реальні стани. Ми маємо чітко розуміти, що от нащодавні заяви цього блазня, який був поваром чи є поваром у бункерного, психопата, вони можуть нести там, спеціальний там uh -huh. контрвплив. Ми можемо розуміти, що так само ворог якусь дезінформацію посилає, тощо і тощо, тому в першу чергу треба довіряти спецслужбам, в яких це є профіль, аналізувати здатності, розраховувати здатності ворога до того і до іншого. Те, що, те, що зараз ми бачимо, то дійсно ворог раніше міг впливати на велику-велику ділянку фронту, зараз він зосередився навіть до атак, до спропросування в Бахмуті, вважаючи, що це якийсь там ідея фікс, ключ якийсь до, до будь-чого, я не знаю, що вони хочуть цим показати, тому що те, скільки які вони перемолотили своїх сил. Ну і скільки часу вони на це витратили? Просто uh -huh. весь свізм з них сміється, і навіть якщо там вони завоюють, там просунуться на чергову будівлю, чи чергову вулицю, чи черговий квартал, ну не змінить ситуації, uh -huh. адже. Більша частина Донецької області е, звільнена, ну, то тобто є контролюється, е, і інша частина Донецької області буде звільнена, як і буде звільнена е, Луганська область, тощо, тощо, тощо. тощо. І суть війни, стратегію війни, тактику війни, е, ті дії, які вони зараз цими конвейерними атаками, з тим обмеженою кількістю боєприпасів хоча uh -huh. на жаль у них зберігається перевага в кількості боєприпасів ну там десь один до трьох один до п'яти вони використовують ці боєприпаси абсолютно так ну ковровим скажімо так uh -huh. бо не був такий термін під час Другої світової війни каврові бомбардування uh -huh. от такою тактикою вони до сих пір користуються і накривають міста накривають поля села ну, посадки тому Рану зарано казати якісь ну однозначні висновки так, в будь-якому випадку задача звільняти тобто на наші... робота перед збройними силами України ще неймовірно велика. Попереду, і а, яких би висновків про можливе виснаження Росіян не доходив інститут дослідження війни? А це означає, що можливо ця робота на Крихту стає а, активнішою і легшою, але вона надзвичайно велика і важка попереду. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, те, що погода стає кращою, а, на, а, конкретно для ваших побратимів, а, які а, стоять на позиціях українських у Бахмуті, це якось допомагає, це якось впливає? Я розумію, що зараз більшість боїв там ведеться уже в, на території міста а тобто специфіка їх дещо інакше і тут уже а, роз а, такі роз, розмочені водою поля там ґрунт не так сильно впливає на характер цих бойових дій а, весна допомагає українській армії в будь-якому випадку я пам'ятаю і знаю те як наш підрозділ протягом багатьох місяців, це, були, це була зима, це були морози, це були там, легкі снігопади, це, ну, це були морози і завжди е боєць, який боє бореться, який е тримає відбуває штурми він бореться з двома факторами з ворогом який постійно жме постійно пробує просуватися постійно завдає ударів так і треба боротися жахливими побутовими умовами відповідно взимку вони набагато жахливіші у вигляді навіть той само, тих самих морозів того самого замерзлого ґрунту тощо тощо тощо те е е як зараз ну відносно легше тому що немає таких нічних морозів жахливих морозів і від цього там ну побутові умови відповідно трошки легше але ні ворога вони так само легші але ну, знову ж таки задача відбивати штурми і це першочергова задача дякую пане Володимире спасибі за дякую. розмову дякую вам за неймовірну бойову роботу і вашим побратимам Рухаємося до перемоги. Бажаємо вам стійкості, душею із вами. Володимир Назаренко, бойець Легіону Свободи, Нацгвардії України, був гостем ефіру Апостров -тві». Рухаємося далі. Дякую.